Здогадайтеся, де я? Так, я знаходжусь у себе вдома. Вперше за декілька місяців, напевно. Ах. І тут навіть запах якийсь рідніший здається. Все зрозуміло, що дуже пусте. Я зараз вам покажу. Ліжечко нашого малого, з якого він, напевно, вже вийз і деякі іграшки. Потрібно буде зібрати і передати діткам поменше. Правді я прийшла за одягом весняним. Треба тут буде щось перебрати. І зібрати собі якісь куртки та кофтинки. Забрати. І я вже чотири пакети зібрала переселенцям. Ми передали вже ці речі. І я дуже рада, що я змогла тоді допомогти. І знаєте, зараз думаю, що е, речей мене більш, ніж достатньо. І більше я накопити собі стільки не буду. Насправді, на сезон вистачає дві-три кофти і там троє джинсів. А ось як тут моя косметика відпочиває. Може, щось заберу ще. Якщо, звісно, дозволять сроки придатності. Це якщо що, я йду робити собі нігті. Просто манікюр обрізний і форму, без покриття. Зараз побачимо, що з цього вийде. І добре, що я з дому прихватила свої красівки. Ось так уже досить спекотно. А ще я прийшла зайти у Єву на косметику. Ну що, накупила косметики на цілих 500 гривень, але там є класні бюджетні знахідки. Я думаю, це буде окреме відео. Коротше, це буде точно повноцінний макіяж, але нічого не знайшла цікавого для губ. Щось буду думати або купати. Поки сиджу, чекаю свого майстра. Ось так все чистенько тут. І от результат після. Мені подобається. Я як будто два кілограма шкіри з себе скинула і зразу ж схудла. Відчуття класне. Боже, мені досі незвично, що все світиться на коло. <смі> Забагато світла. Я жартую, якщо що. Зайшли в епіцентр, і малого звідси не витягнути. Сьогодні ми ночуємо у батьків, тому що в нас досі нема опалення, там досить прохолодно. І тут, що навіть, то ностальгія. Я навіть зняла маленький шорт, свідосик, зараз я вам покажу з усіма предметами, які мене викликають точно бурю емоцій. Напишіть, чому у вас щось таке було подібне в дитинстві, чи тільки в мене. Ох, і гармитер ми тут навели. Капець. Всім доброго ранку, сьогодні просто шикарно. Буде нарешті вже тепленько, сонце пригріває, хоча я ще в пуховику. Така погода завжди надихає на природу, на відпочинок на природі, на... Е те, щоб зробити город, і, здається, навіть знайшла підходяще місце. Гляньте, тут раніше була пісочниця, але у нас на ділянці заселились кроти. Тому я всю кротовину згружала сюди, а в нірки клала гранули з ефірними маслами, але зразу скажу, воно не допомогло. Бачите, у нас весь, вся ділянка перекопана. Коротше, кротовину ми зсипали сюди, і вийшов такий ніби город маленький. Тут Максимка щось кухає. Гляньте, яка гарна пара у нас тут. Боже, які кольори, ну прям прекрасні. Привіт. Амаранцеві мишки, зелена голівка. Насправді в лісі все прекрасно, окрім слідів перебування тут людини. І якби я взяла якийсь себе пакет, ми це все зібрали. Але це, напевно, буде іншого разу. Просто немає слід, якийсь тварин Ви, напевно, не побачите, але тут кричить «Сойка» Зараз спробую спіймати ага. Там внизу ще один Мабуть, самець Останнім часом люблю робити масляні маски для волосся Для коренів використовую таку трип'яхову Вона йде з перцем для стимуляції росту А для довжини беру олівкову олію і Звичайну соняшникову і бачите на водяну баню, тут в мене кип'яток, ось ставлю, щоб вона підгрівалася. До речі, що стосується взагалі олій для догляду за волоссям, саме натуральних. Мені колись казав один мастер по волосю, що молекула самого масла, вона занабто велика, щоб проникати під кутикулу, як її зволожувати і взагалі як впливати на здоров'я волосся. Але тут варто відмітити, якщо для вас це працює і ви бачите результат, мені здається, це треба робити. Наприклад, волосся в мене дуже тонке, воно пухнасте, воно знебаглене, воно легке. І такі от маслени маски роблять їх важчими. Для мене це важливо. Я не скажу, що там якийсь супер вау ефект, але я бачу покращення. І навіть якщо та молекула ніяк не проникає в моє волосся, нехай я це буду тішити надією, що я якось допомагаю своєму волоссі. Може це працює на якомусь психологічному, гомеопатичному рівні. Сьогодні я готую рибу. Це звичайний хек. Буду його тушкувати. І робити це на овочевій подушці. Рецепт дуже легкий і виходить дуже смачно. Тут у нас два колечка цибульки. Хек почищений, помитий. І я його гарненько натерла сілью. Зараз ось сюди його кладу. Далі ось сюди по краєчкам терту моркву І кладу два ось таких от шматочка випругового листка. Якщо робити собі можете більше, я роблю малому. Поливаю прямо на неї оливкове масло. Додаю трошки водички, накриваю кришкою і буду тушкувати хвилин 40. На смак буде, як добрюща ука. Чоловік, до речі, у мене не їсть рибу, тому для нього тут вимочується куряча грудка. До речі, напишіть мені в коментарях, чи вимочуєте ви м'ясо. Я вимочую курицю, кролика однозначно, іноді й свинину, але не в тілах, щоб позбавитися, там, наприклад, таких ось антибіотиків, а просто щоб позбутися цього присмаку тваринного походження. Я не знаю, як це пояснити, я думаю, ви розумієте, про що я кажу, 2-3 години мінімум вимочую. Ми б могли бути десь там зараз, гуляти на травичці, на сонечку, але ми знову захворіли. Хто не знає, що це, вам дуже поталанило. До речі, знайшли такий прикольний смаколик. Це сублімовані ягоди, малина. До цього брали завжди полуницю, вона була мега смачна, її можна було з'їсти прямо з упаковкою. Малина дещо кисленька, малина захотів їсти, але мені до кави дуже класно заходить. Поясніть мені, будь ласка, як це взагалі працює. І ще вчора ми з малим висадили на нашій гряці пшеницю для нашого кота. І сьогодні, значить, я відкриваю ось цю саму шторку і подивіться, що я бачу. Бачите, там, де маленька палиця, ось там от висажена моя травичка. І тут іде сніг. Що це робиться? Добре, що я ще тут розсаду висадила вже. До речі, зараз тестую отакий от засіб для зняття макіяжу від клінік. Він такий двохфазний з маслом. Подивіться, як він класно знімає блискітки. Просто притуляю. І-і-і. <гум> Багато качечки не буває і чоловік знайшов тут по акції ще й 100 мл безкоштовне. Зараз будемо мити. Дістала оцю штуку. Це з пральної машини, куди заливається порошок. Вона виглядає просто, просто жахливо. У нас руда вода. І мені здається, тут ніколи її ніхто не чистив. Я залила її качечкою. Зараз подивимося, що з неї вийде. Представники туалетної качечки, напишіть мені. Я хочу бути вашим амбазадором. Можливо, це моє призначення в житті взагалі. На цьому все. Я думаю, варто вже закінчувати цей влог. Він і так вийшло якимось добрым. Вам хорошого дня і до зустрічі.